ගායිස් සාදු සාදු සාදු අද දිනයේ 2022 10 පසලොස්සක පොහොව දවස සාසන ඉතිහාසීතාව වැදගත් කරුණු කාරණා රාශියක්ම දවස විශේෂයෙන්ම ජයශ්‍රී මහා බෝධි රජාණන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩමවීම සඳහා හේ සංගමිත්තා තෙරණිය ප්‍රධාන පිළිස ලංකාවට වැඩමවා ගැනීම සඳහා ලක්දිවින් ඒ රටට වැඩමව ගොස් ජයශ්‍රී මහා බෝධි රජාණන් වහන්සේ ඒ ඉන්දියාවේ පිහිටි විද්‍යාශ්‍රී ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේගේ අංකුරයක් erdien පාත්‍රයේ පිහිටි දවසේ හැටියටද සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ තවුති සාදෙවළොව සිට සංකස්සපුරේට වැඩම කිරීම සිහිපත් කරනවා. මාත්‍රු ඒ ධර්ම සිදු කරලා. ඒ වගේම සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රඥාවන්තයන්ගේ නගතන් භාවය තනතුර ලබා දීමය සිද්ධුුනේ මේ වප්පුර පසුලොස්සක බොහෝ දවසක කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම වස්පවරණ චීවර මාසය ආරම්භ වෙන පොහොය කටියොත්තත් ඊය තියෙනවා. ඒ ස්ථානයේ තේ දායකත්වයේ දක්වමින් කටයුතු කරන පින්නතුනොත් සැදී පැහැදී සිටිනවා ඒ පින්කම් වලට ඒ විහාරස්ථානවලත් මේ වෙනකොට බොහෝම උනන්දුයෙන් කටයුතු කරනු ලබනවා ඒ වපුරපසලසක් බොහෝ දවසේ ඉඳලා චීවර මාසයේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරනවා ඒ කාරුණිකා රාශිය මහිත්තුල දරාගෙන අද දවසේහි සීල සමාධි ප්‍රඥා එහෙම නැත්නම් ප්‍රඥා සීල සමාධි ආර්ය අෂ්ඨාංග මාර්ගය ආදී ධර්ම සිත් තුළ වඩාගෙන දියුණු කරගන්න ශාසන ධර්මයේ පේවි වාසය කරන්නට මේ මොහොත මේ කාලය අදිස්ථානයක් කරගමු හැමදෙනාම සංසුන්ව මේ මොහොතේදී සම්මා සමාධියෙන් යුක්තව වාසය කරන්න සුළු මේ සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න වේලාවයි කෙලස් දුරු කරගන්න වේලාවයි ආදී වශයෙන් කල්පනා කරලා තමන්ගේ හිත සම්මා සමාධියෙන් පුරවා බ බන කහබ මේරර ක් ස්‍ො පුද සේ්න්ය, දෙවක ප්‍ මෙව ez ේියමණට කළෑක කමට මෙවශල expenses කරනට කර කිසශ ගුණ දුරවල කඳුරු කරගෙන ගුණ ධර්ම නගා සිටවාගෙන ඒ මේ ලෝකයේ යම් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කර දහමක් වේදේ දහම සොයමින් වාසය කරන්න ඒ නිර්වාණ සොයමින් වාසය කරන්න අන්තයකට නොවැටී නිර්වාණය දෙස බලන්න රයිදහාාවල ඉක්මවා දෙස බලන්න මම නවීන නිර්වාණයේ දේශ බලන්න මම නවීන නිර්වාණයේ දේශ බලන්න සි සිල් බෝම සැහැල්ලුවෙන් නිදහස් ව යන්නට ඉඩ හරින්න සෑම විටම ධර්මයේ සොයා යන මාර්ගයේ මම කියන ස්වරූපයෙන් දැක්ම වඩන්නේ නැහැ මම කියන ස්වරූපයෙන් ක්‍රියාව වඩන්නේ නැහැ මම කියන ස්වරූපයෙන් සංඥාව වඩන්නේ නැහැ මම කියන ස්වරූපයෙන් සංකාර රැස් කරගන්නේ නැහැ කොඨින්ම මම කියන ස්වරූපය කිසිවක් සමග එක් ගන්නෙ නැහැ ඒ පරිස්සම ඔබ තබා ගන්න. කාලය මගහැර කරන්න. කාලය මගහැර කරන්න. ඔබ මේ රාත්‍රී කාලයේ සිටින්නේ මේ ඉන්න දහවල් කියලා කාලයක් තුළ වාසය කිරීමෙන් වලකින්න කාලේ මගහැර වාසය කරන්න මේ මොහොතේ සිටින්නේ මම නොවේ කියන තැනට ඔබේ මනස ඔබට උසස් කර ගන්න පුළුවන් නම් ඔබ අර කාලය මගහැර වාසය කරන තැනට පැමිණෙනවා දැන්, අප <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> ඉගේ වල්වලදී භාවනාව දෙන්න ස්ථාවෙන් කරගන්න හිතුව හිතුවට වෙන්නේ නෑනේ මේ වගේ දවසක හරිය ටිකක් වැඩිපුර සිතත් එක්ක කටයුතු කළාම තමාම තමා පිළිබඳව හොදා අවබෝධයකට ගොඩ එක විශාල වශයෙන් මහල් වෙනවා සත් ධර්මයේ කියලා කියන්නේ පතු ස්වභාවිකව ලැබෙන දෙයක් අස්වා භාවිකව ලැබෙන දෙයක් නෙම එක ස්වභාවිකව ලැබෙන දෙයක් ධර්මය තේරුම්ගත් අයත් ස්වභාවිකව ගලාගෙන යනා අය ඒ වගේම සද්ධර්මය ස්වභාවිකෝම පවතින දෙයක් ඒ පෙනතුරු පහ පුදුම පාවිත්‍රත් අයත් ඕන. සද්ධර්මසාරී පුජ්‍යලයේ ඉන්න ඕන. ධර්මේ ලබා ගන්න දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලෙත් ඔබ සද්ධර්මසාරී වෙන තරමට කල්යාණ මිත්‍රයෙක් ගේන සද්ධර්මයේ පුළුවන්. ඔබ සන්දර්මයේ අසමින් ඉන්න ඕන. සද්ධර්මයේ විමසමින්. විමසමින් කියන්නේ සිතින් සොයමින් ඉන්නවට විමසමින් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ හැමතිස්සෙම අහන එකට නෙමෙයි සත්‍ය ධර්මයේ විමසමින් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ තමා සිතින් සොයමින් ඉන්නව කියන එකට පැහැදිලි නේද හරි හැමදෙස්sem අහන එකට නෙමෙයි නිසා සත්‍ය විමසමින් ඉන්න ඕන එහෙම ඉන්න කෙනෙකුට තමයි පින්න තුනේ අන්න සදාව ධර්මයෙන් විශ්වයෙන් ඒ වගේම කල්යාණ මිත්‍රත්වයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේලාගෙන් එහෙම නැත්නම් පොතකින් හරි මේ දේ මුණගහන්නේ අපි විමසීමේ සිටියොත් පමණයි. සොයන්නාට සම්බවේ කියලා අපි කියන්නේ කීමට. සොයන්නාට සම්බ ඔබ යමක් හොයන්න ඕන. මනසේ ශාන්තිය කියනාමේ වෙන්න පුළුවන්. නිරෝධය කියන නාමේ වෙන්න පුළුවන්. මානසික සානයේ කියන වෙන්න පුළුවන්. මේ දුකෙන් නිදහස්වීම කියන එක වෙන්න පුළුවන්. මේ හිතෙෙන් නිදහස්වීම කියන වචනය වෙන්න පුළුවන්. වචනය මකක් වුණොත්කමක් නෑ. මොනව හරි අන්නේ වගේ උතුම් පරමාර්තයක් තියන්න එහෙම පරමාර්තයක් නැති කෙනෙක් මතින්ටවු. අන්න වැඩක් නෑ එ වැඩක් නෑ වෙන්නතුනේ. ඕන තරන් බුද්ධ කාලයත් එහිමයි බුදුර ජණන්හන්සේ ලඟට ධර්ම පරමාර්තයක් නැතු අය. දරම් පරමාර්තයයක් තියෙන් ඕන බදුර න්හන්සේ ළඟට යනකට ධර්මයය. ඒවගේම මේ ආයතනය එනකොට ධර්ම පරමාර්තය හොඳින්ම තියෙන්න්න ඕන.ඒට කියන පිරිසුදුයි. පවිත්‍ර සිති විලි ඕන පරමාර්ථ තියෙන් ඕන. එම ඇත්තම් පිනතුන ඒ දම් සභාමණ්ඩ පවා අප අප වෙනවා. කියන ධර්මයේ කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ ඒ අපවිත්‍ර සිත් වලට. ඒ නිසා ධර්මයේ සොයන විමසනාය ටයි ධම් සභා මණ්ඩප ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ. ධම් සභා මණ්ඩකේක සිටින්නට ඕන. නිසා අතිශයින්ම අපි නිරන්තරයෙන්ම පවිත්‍ර වූ සිතවිලි ඇතිව සිතින් පවිත්‍ර වූ සිතෙන් සුදු වැඳුම් අඳින පිරිසක් වෙන්න ඕන. හිතෙන් කළු වැඳුම් ඇඳලා මේ මේ ගතින් සුදු වැඳුම් අඳිනවා නෙමේ හිතෙන් සුදු වැඳුම් අඳින පිරිසක් වෙන්නට ඕන. පවිත්‍ර ඇඳුමක්, පිරිසුදු ඇඳුමක් වෙන්න ඕන. අන්නේකෙනා ධර්මයේ විමසමින් ඉන්නවා. විමසමින් ඉන්නකොට පින්නුතුණී ඒ ගහක් කොලක් හරි ගහක් කොලක් හරි ධර්මයේ ධර්ම විමසමින් ඉන්න කිනාට ඉතින් එතකොට දැන් ඔබට විමතියක් ඇති වෙයි අනේ හැමදෙරුනේ එහෙම එකක් නම් අපි අහලා නැහැ ජීවිතේට කියලා. පටාචාරාවට බනපදේ කිව්වේ කවුද? Tamange paasodala galaagena yana wathuru tika. එහෙමද නැද්ද? අපි අහලා ඒ පාසෝදල ගලාගෙන යන වතුර ටික දැකලා තමයි ඒක සිඳී යන ආකාරය දැකලා තමයි අය රහත් වුණා කියලා අපි අහලා තියෙන්නේ. එතකොට කවුද බණ කිව්වේ? ස්වභාව ධර්මනේ නේද? ඈ නිලුම් විලක්ට ගිහිල්ලා නිලුම් මලක් දිහා බලාගෙන ඉඳලා රහත් වුණා කියලා අහලා නේද? එතකොට කවුද? කවුද ආ නෙළුම් මලක් කොළයක් එහෙමනම් අපි ධර්මයේ විමසමින් ඉන්නවනම් මේ ගහක් කොළක් හරි අපිට බන කියන. තේරෙනා නේද? එහෙනම් ඔබ මෙතෙන්දි ගන්න ඕන හොඳම දේ තමයි විමසමින් සොයමින් ඉන්න ඕන. කාටවත් ඇවිල්ලා මාව වෙනස් කරන්න බෑ. මටමයි මට මේ දුක නිදහස් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. දැන් බුදුහාමුදුරුව ළඟ වෙනවම ශක්තියක් තිබුණොත් කවුරු හරි නිවන් එහෙමනම් පින්නුතුනේ ඉස්සෙල්ලාම ගිහිල්ලා කරන්නේ තමන්ගේ පිය රජතුමා රහත් කළා තමයි පස්ස බලන්නේ. තේරුණා නේද? පිය රජතුමා රහත් බවට පත් කරනවා. ඇයි ඉතින් අඩුවෙන් එකක් දෙන්නේ මොකද මගේ තාත්තට කියලා රහත් කරංගතින්බනේ. කළාද? බෑ. එහෙම කරන්න බෑ පින්නුතුනේ. එහෙම කරන්න පුළුවන් කමක් තිබුන්නේ නෑ. තමාම සොයාගෙන ගිහිල්ලා තමාම තියෙන කුසලයෙන් බලයෙන් මේක ලබා තියෙන දෙයක් ඒක නිසා ඒක තව කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් කමක් අපි කරන්නේ අර සොයන කෙනාට උත්තරයක් දෙනවා. සමහර ආධ්‍යාත්මික මේ ಗುಣ වගාව ඇති කරගත්ත උදවිය ලෝකෙට බණ කියන ඇතටම ප්‍රශ්නයක් අහන්න නැත්නම් කියන්නේ. අපිට ගියාම කියන්නේ බණක් කියන්න කියලා කිව්වොත් කියන්නද කියලා අහනවා. මොනව කියන්නද කියලා ප්‍රශ්නයක් ගන්නවා. එතකොට උත්තරයක් දෙන්න. ඒ ප්‍රශ්නේ තමන්ගේම ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඕන. තමන්ගේම හැබැයි ඉපදුණු ආධ්‍යාත්මික ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඕන. අන්න ඒක අහන්න. හදවත එළියට අරගෙන. තමන්ගේ හිත එළියට අරගෙන ඒක අහන්න. අන්න ඒකට උත්තරේ. එහෙම නැතුව මේක ඉගෙන ගැනීමක් නැහැ. සිස්ටම් එකක් නැහැ. ඒකයි වෙන තුනේ මේක අద్භූත ධර්මයක්, ආශ්චර්යමත් ධර්මයක් කියලා කියන්නේ ඒකයි. හැම දෙයකටම මේ ලෝකේ සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. තේරුණා නේද? ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මාර්ගය මාර්ගයක් නැති මාර්ගයක්. ඒකට තමයි සම්්‍යක් මාර්ගේ සම්්‍යක් ප්‍රතිපදාව කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ මාර්ගයේ නෑ. ඉලක්කයකට වැටි නෑ. තැනකට වැටි නෑ. මක්නිසාද? මේක රූප නිරෝධ වේදනා නිරෝධ සංඥා නිරෝධ සංඛාර නිරෝධ විඤ්ඤාණ නිරෝධ වූ මාර්ගයක් බැවින් කොයිබකටවත් මේක වටල බෑ ඉරක් ඇඳලා පෙන්වන්න බෑ පෑනකින් සිටියම් කළ ල බෑ අක්ෂරයකින් ලියලා පෙන්වන්න බෑ ඉතින් මේ ගැඹුරු ධර්මයක් කොහොමද තේරුම් කරගන්නේ අතිශයින්ම ඔබ ස්වභාව ධර්මයෙන් ගත්ත සියලු ස්වභාව ධර්මයට දීමින් ගත්ත සංඥා සියල්ල සංස්කාර සියල්ල සබාධාමකට දීමින් ස්වභාව ධර්මයේ පුත්‍රයෙක් හැටියට අවදි වීමෙන් දැන් කොයි පැත්තෙන්ද කියලා බලන්න අපි ස්වභාව ධර්මයේ තියන අඳක් අපි හිතමුකෝ ස්වභාව ධර්මයේ එහෙම නැත්නම් මේ ඒ ස්වභාව ධර්මයේ ඇඳ කපි නදාගන්නේ. එක පැත්තක් තියෙනවා මමත්වයේ පැත්ත. ඇඳේ මේ පැත්තේ නෙගිටින්නත් පුළුවන්. තා පැත්තක් තියෙනවා ස්වභාව ධර්මයේ පැත්ත. ඒ පැත්තේ නෙගිටින්නත් පුළුවන්. ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න මම නැගිටලා ඉන්නේ කොයි පැත්තේද? ඔබ හැමදාම නැගිටින්නේ මම කියන පැත්තෙන්ද ඇඳේ? එහෙම නැත්තම් කියන පැත්තෙන්ද? ස්වභාව ධර්මයේ කියන පැත්තෙන්ද ස්වභාව ධර්මයේ අපි රැස් කරගෙන අපි ආසය නැගිටින්න මම කියන පැත්තෙන් ඒ පැත්ත තමයි දුක් ගොඩ ඔබ නැගිටින්න ඕන ස්වභාව ධර්මයේ පැත්තේ ස්වභාව ඇස සම්මා දිට්ඨිය ධර්මයේ සංකල්පනාව සම්මා සංකප්ප ස්වභාව ධර්මයේ වචනය සම්මා වාචාව ස්වභාව ධර්මයේම තමයි පින්තුනේ සියල්ලම ස්වභාව අගින් ගත්තත් සමාධිය ස්වභාව සතිය ස්වභාව සතිය පුජ්‍යල සතිය නෙමෙයි ගොඩාක් දෙනෙ සතිය හැටියට වඩන දෙයි වැරදි පුජ්‍යල සතිය වඩන්නේ නිවන් ලැබෙට හේතු වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ නිවන් දකින්නේ කවදාවත්. පුජජල සතියේ මේ ස්වභාව ධර්මයේ පිරිසුදු පවිත්‍ර වූ සිහියක් තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි අපි කියන්නේ මේ අර සතිය නැතිවීම තමයි අපි කියන්නේ සිහිය ඕනේ කියලා කියන්නේ එතෙන්දී. සිහිය නැතිවීමයි හොඳ කියලා. ඒක නිර්වචනය ඒකයි. අර සිහිය ඕන. නමුත් මිනිස්සු සිහියයි කියලා හිතාගෙන පුජජල සතිය පුජජලේ කැටියට සිහින් යනවා පුජජලේ කැටියට සිහිය පවත් වෙනවා පුජජලේ කැටියට හිතනවා කරනවා කියනවා ඇවිදිනවා වාඩි වෙනවා නැගිටිනවා එහෙම නේද පුජජලේ කැටියන මේ මම සතිය පවත්නවා කියන තැනට එනවා වැරදි සතිය සත්පුජජල ආත්ම දේ කැටි කරන්න නේ මේ දේශනා කරේ స్వాගත්තේ දහමයි මේක දුරු කරන්නේ මේක නැති කරන්නේ මේක නැති කරන්නේ සත්‍ව කුජලාත්ම ගතිය නැති කරන්න ඕනේ ඇයි නැති කරන්න කියන්නේ? සංසාරේ නිවීම තියෙන සංසාරේ සහනෙ තියෙන ේදන? සංසාරේ පරිපූර්ණ නිදහස තියෙන ේදන? ජීවිතේ හඳුනගන්නේ එතන. එතෙක් ඔබ අනුන්ගේ කරත්ත අදින කෙනෙක් ඔබට හිතිල නැද්ද දන්නේ මේ සංසාරේ අපි කරන්නේ අනුන්ගේ කරත්ත අදිනව තමන්ගේ කියලා හිතාගෙන වැඩකට නැති අදාල නැති දුක් ගොඩක් විඳිනවා මමත්වයේ ස්වභාවය අරගෙන ඒක හිත ඇතුලේ තියෙන දේ අපිට වැඩගත් වෙන්නේ හිතින් පවිත්‍ර වූ අය. හිතින් අපවිත්‍රයි වැඩන්නේ. හිතේ මූල ධාතුව. වෙනතුනේ මූල ධාතුව. මේ උතුම් සාධර්මයටපත් වෙච්ච කෙනෙක්ව බුදුහාමුදුරු කෙනෙක් විශ්වාස කරන්න ඕන්ට විවරණ ලබා දෙන්නේ ඇයි? ඒගොල්ලන්ගේ මූල ධාතුව පිරිසිදුයි. බුද්ධජනයාට ඇයි දෙන්නේ නැත්තේ විවරණයක් ඔබ ඒකාන්තෙන් සර්ගයේ උපදිනවා ඔබ ඒකාන්තයෙන්ම සතර පායේ නිදිලා ඉන්නේ කියලා ඇයි කියන්නේ නැත්තේ දෙන්න බෑ යාගේ මූල ධාතුව අවසාන සිත හොඳ නිසා ආර්ය ශ්‍රාවකභාවයටපත් වෙච්ච කෙනෙක් මොන අඩුපාඩු තිබුණත් එයාගේ මූල ධාතුව අවසාන චේතනාව හොඳයි. හරියට වෙන තුනේ අර මවක් පියෙක් තමගේ ආදරණීය දරුවෙකුට කොච්චර සැරපරුස වචනගත කරත් දඬුවන් කළත් එයා tangent හොඳ අම්මා කෙනෙක්ගේ මූල ධාතුව හොඳද නරකද? හොඳයිනේ? ආන්නේකයි. ඒ නමුත් වචන සැරයි දඬුවම් කරනවා ගානවා බානිනවා නොයේතු වචන කියනවා අහන් ඉන්න බැරි වචනත් කියනවා මඩ පිටාවේ ඉන්න මිනිසුන්ට අහන්න බැරි වචනත් කියලා බය වෙනවා නමුත් සමාහාරලට බලකොටු මූල පරමාර්ථයේ හොඳයි. ම් පරක්කු වෙලා ගෙදර එන වට හරිය, ඒව ඇතුලේ තියෙන ලොකු කතන්දරයක්. ඒ අන්නේ වගේ මිනිතුනි මූල ධාතුව හොඳ මිනිස්සු වෙන්න ඕන. දරු මේ දේනකොට මම නිසා මූල ධාතුවේ මට පෙන්වන්න බෑ. මර එක බැරි කෙනෙක්. වැඩක් නෑ. 얘 ඇත්තට දීල වැඩක් නෑ. මූල ධාතුව ඉතාම පවිත්‍රහා පිරිසිදු වියතොයි. නිසා මෙතන ඉන්න පින්නතුන්ගේ මේ පවිත්‍රතාවය ඒකට එකතු කරගන්න වීරය. ඒකට එකතු කරගන්න සතිය. ඒකට එකතු කරගන්න සමාධිය. එකතු කර ප්‍රඥාව මේව එකක්වත් අඩු වෙන්නත් දෙන්න එපා වැඩි වෙන්නත් දෙන්න එපා මේ හැම දෙයක්ම යොදා ගන්න පිිරිසිදු වීම පිණසයි කියලා කල්පනා කරන්න වෙනතරේ පවිත්‍ර වීම මේ හැම දෙයක්ම එකතු කරගන්නේ වෙන හේකට නෙමෙයි දැන් හුද්දකට නොයිකුද් දේවල් එකතු කරගන්නේ ඒ හොද්ද හදන කෙනා දන්නෝ ඒ අම්මලා තාත්තලා කවුරු හරි ආහාර පිසින කෙනෙක් මේක රස කරගන්නයි ගුණාත්මක භාව වැඩි කරගන්නයි ඕන දෙයක් එකතු කරන්නේ. එහෙම නැතුව දෙයක් එකතු කරනවද එකතු කරන්නේ නෑ. එකතු කරන්නේ නෑ පිනතුනේ. ගුණාත්මක භාවය හා රසවත් භාවය ඇති ගැනීම සඳහා මිස එකතු කරන ඕන දෙයක් එකතු කරන්නේ ඒක නැති එකතු කරන්නේ නෑ. ඔබ දන්නවා එහෙමනම් ඒකට සමානුපාතික එකතු කිරීමක් කරන්න දැන් අපි කියනවා ප්‍රඥාව හොඳයි කියලා. පිනතුනේ ප්‍රඥාව වැඩි නෑ. අපි කියනවා සතිය හොඳයි කියලා සතියත් එහෙනම් වැඩි බෑ අපි හිතනවා වීරිය හොඳයි කියලා වීරිය වැඩි වුණොත් බෑ පින්නුතුන් මම පෙරදේශනාවන් වල තියෙනවා මට බාධා වුණේ මේ ලෝකේ සත්‍ය දකින්නට මොකද වීරිය වැඩි හේතුවෙන් ඒක සංඛාරයක් බවටපත් වෙලා මම වීරිය එල්ලිලා ඉන්නවා යක්ෙක් වගේ වීරයයි. මා වීරයයි ප්‍රඥාවත් පැත්තක සීහියත් පැත්තක ඔක්කොම එක පැත්තක වීරිය විතරක් ඉස්සරහට දාගෙන ඒක හරියට බින්නතුණුයි අර කිසිම දෙයක් නොතක වාහනයක් අයියෙන් රේස් යන මිනිස්සෙක් වගේ. යාගේ කන්ට්‍රෝල් එක ගැන හිතන්නෙත් නෑ. ඒක පාලනය ගැන හිතන්නෙත් නැහැ වාහනේ ගැන හිතන්නෙත් නැහැ වාහනේ දරන්න පුළුවන් සීමාව ගැන හිතන්නෙත් නැතුයි හයියෙන් රේස් කරගෙන යන மனுෂයෙක්වයි තමයි වීර්යය වැඩි වුනොත් එහෙම පිළිබඳුනේ නේද එනිසා ප්‍රඥා වැඩි වුනොත් එහෙම යා මේක විමසමින් ඉඳීවි ගමන යන්නේ නැතුව හ්ම් ෂකෝපදෝමින් කල්පනා කරමින් ඉඳීවි ගමන ප්ලෑන් කරමින් ඉඳීවි ඉස්සරහට යන්නේ දත්ත එකතු කරනවා විතරයි ඉස්සරහට යන්නේ. මෙයා ප්‍රඥාව වේ මේ ඔක්කොම ගණන් හදනවා, දිග හදනවා, වෙලාව හදනවා. යන ටයිමින් ඔය ඔක්කොම හදා ගමන යන්නේ නැහැ. ඒ මේ හැම දෙයක්ම සමබරව කොච්චර තියෙනවද කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් උඹටමයි. උඹ වැඩි දේ මොකද්ද, අඩු දේ මොකද්ද කියලා උඹටම පරීක්ෂාවෙන් තමයි උබමයි හඳුනා ගන්න ඕන. ඔබේ හිතේ තියෙන පිරිසුදු හා පිරිසුදු ගම දැනගත් හැක්කේ කාහට කියලාද ධම්මපදයේ කියෙන්නේ අනිත් කෙනෙකුට නෙමෙයි කාටද තමාටමයි තමාගේ සත්‍යේ ප්‍රමාණය ප්‍රඥාවේ ප්‍රමාණය සීලයේ ප්‍රමාණය සමාධියේ ප්‍රමාණය ඈ හිරියත් ඔත්ප්පවල තියෙන ප්‍රමාණය ඒ වගේ දේවල් දැනගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ තමාවටම එහෙනම් තමන්ගේ මනසේ තමන්ම හොඳට පරීක්ෂා කරලා බැලලා පුළුවන් තේරුම් ගන්න. හැබැයි අපි නම් ලේසි මේකත් බුදුහාමුදුරු වගේ කවුරු හරි දැකලා අනේ මේකත් අපිට හදලා දෙනවනම් කියන තැන ඉන්නෙපා. එහෙම හිටියොත් කවදාවත් සත්‍ය අවබෝධ කරන්න බෑ බුදුතුමනි. කරන්න බෑ. Tමමයි සොයා ඕන. සොයාගත්ත ඕන කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒ හැමගෙනම සමා හොයාගෙන යන කෙනෙකුට අනුශාසනාවක් ලැබුණ මිසක් එහෙම නැතුව අපි හොයල දීපුව එකක් නෑ. එහෙම හොයල දුන්නා කියලා යෙනෙක් සත්‍ය අවබෝධ බවටපත් උනා කියලා කියනවනම් ඒක සත්‍ය අවබෝධයක් නෙමෙයි ඒක වෙන මොනවා තිගැස්මක් ඇතිවීමක් පමණයි. මේ සමහර අය කියලා එහෙම නැත්තම් අමුතු ආලෝකයක් දැක්කයි අවදියක් සිද්ධුණයි කියලා එහෙම සත්‍ය අවබෝධයක් නෙමෙයි ඒවා ටිකක් ගැහිලා ගියයි කියලා සැහැල්ලුවක් ලැබුණයි කියලා වැඩන්නේ ඒකට අවශ්‍ය කරන ඥාණය තියෙන්න ඕන සත්‍ය ඥාණය පහළ වෙන්න ඕන පිළිබඳව සත්‍ය ඥාණය පහළ වෙන්න විද්‍යාත්මක ඥාණය පහළ වෙන්න ඕන ලෝකේ දකින මිනිසුන්ගේ සිත් දකින ජීවිත දකින්න ඥාණය පහළ වෙන්න ඕන ජීවේ දකින්න ඥාණය පහළ වෙන්න ඕන එimhe පහළ වුණොත් විතරයි එයා සත්‍ය අවබෝධ වූ කෙනෙක් කියලා කියන්නේ මේ අන්ධකාරයේ පොඩ්ඩක් මොකක් හරි ප්‍රෝඩාවක් නෙමේ තමන්ම තමන් රැවටෙන්න එපා කවදාවත් ආර්ය ධර්මයේ තුල විශේෂයෙන් රැවටෙන්න එපා ඒක මේ ලෝකේ තියෙන බරපතල රැවටීම බවටපත් වෙනවා කවුරු හරි කරනවා නම් ඒක රැවටීම බවටපත් වෙනවා ඒක නිසා තමා තුල තමා රැවටෙන්න එපා කවමදාකවත්. තමාට දැනෙන දේත් එක්ක තමන් බලන් ඕන. තේම නනින් බුදුජානනාහන්සේ ඉස්සරහට පැමිණලා ධර්ම අවබෝධය කියපුවයි උන්තරම් ප්‍රතික්ෂේප වුණා. ඔබ ධහමක් තියා තිසරණේවත් සරණ යන්න සුදුසු උපාලි වගේ අය ප්‍රතික්ෂේප කරන්න තියෙනවා. අවබෝධ වූ කෙනෙක් නෙමෙයි තිසරණේවත් යන්න මනුස්සත්වයට සුදුසු නෑ කියලා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා අතිශයින්ම මනස ගැන සියුම් සංවේදීතාවය හොයන්න බලන්න. ඒක හොයන්න ම කැලේකට යන්න ඕනද? නෑ මේ කරන කියන වැඩ කටයුතුත් එක්ක මේ පවතින ජීවිතෙත් එක්ක ඔබට සෑම පියවරක්ම ඒ ඒ බවට උදව් වෙලාවල් තියෙනවා. හැබැයි ඔබ ඉන්න විතරයි තියෙන්නේ. අවදීන් ඉදදී ඔබට මේ දේවල් තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට නිර්වාණයට බාධාකූ දේවල් මොනවද කියලා ඔබට තේරෙනවා. නිර්වාණය සවායන්න කටුකට. දැන් මාර්ගයේ යද්දී මාර්ගයට බාධාවන දේවල් මොනවද කියලා තව කෙනෙක් කියන්න ඕනේ මාර්ගයට බාධා දේවල් ඉගෙන ගන්නෙත් මාර්ගී යනගෙනමයි. දැන් අපි කැලේ එක ඇවිදගෙන යන යන කෙනෙක් කියලා බලමුකෝ. දැන් මාර්ගයේ කැවිදගෙන අපි කියනවා කැලේ මැදින් ගියාම ශ්‍රී කන්දට මෙහෙම යන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කැලේ මැදින් මෙහෙම යනවා. නමුත් අපි කියන්නේ නැහැ එතන පාරාහරා කොටයක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඊට පස්සේ කටු ඉටි ටිකක් හම්බ වෙනවා. ඒකෙන් අපි කියන්නේ එයාම ප්‍රඥාව ඇති කෙනෙක් හැටියට, සිහිය ඇති කෙනෙක් හැටියට, වීරිය ඇති කෙනෙක් හැටියට මේ ගමන යද්දී ඒ දකුණ දකුණ බාධාවල් වලින් එයා මිදිලා දක්ෂ ලෙස ඉස්සරහට ගමන් කරනවා. ආවල් තැන ලිස්සනවා එහෙමයි එහෙමයි කියලා කියන්නේ. එයාම නුවණින් හිතෙන්ද කල්පනා කරලා බැලලා මෙතන රෞමින් යනවද මෙතන කෙටියෙන් ගලින් යනවද වටෙන් යනවද මෙතනින් ඔයා යනවද මාර්ගය වෙනස් කරනවද ආදී සියල්ල තීරණය කරගන්නවා. එහෙමනම් මේ විමසුම් බුද්ධයයි මේ අවදියයි මේ ආධ්‍යාත්මික ගවේෂණය නැති නිසා තමයි මේ රටට පිනුතුනේ ධර්මය අවබෝධ වූ පිරිස අඩු වෙලා තියෙන්නේ. Tamange hita gena avadiyen innata ona pinuthune. Oh sihiya pawaththanna ona ara kiyuwa pirisidu sihiya terun aragena thiyennonu. Pujjala sihiya nam pawaththala wadak nae. E gena mama aachchi මම විල්සන් හැටියට සිහිペවතු තිවරයි නේද මම కరోලිස් හැටියට සිහිペවතු තිවරයි එහෙම නෙමෙයි සම්මාසතිය ඒකට කුජල සිහයක් නෙමෙයි බින්නතුනේ කුජලත්වෙන් තොර සිහිය කුජලත්වෙන් තොර සිහිය කුජලත්වෙන් තොර සංකාර විඥාන උපාදාන වෙන්නේ නැහැ රූප උපාදාන වෙන්නේ නැහැ කාලේ උපාදාන වෙන්නේ නැහැ ඒ සිහියට අර පුජ්‍යල සිහියට මොකද වෙන්නේ අනේ එයා සිහියේ කියලා දකින්නේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන මේව යන්නේ හ්ම් ඒවල්ගෙන වැඩන්නේ ඒ සිහිය පවත්තල වැඩන්නේ ඒ නිසා මේ පවිත්‍ර වූ සිහියෙන් බලාගෙන ඉන්න පිරිසුදු ඇස් වලින් මේ ලෝකෙ දිහා බලාගෙන ඉන්න. ඒ කියන්නේ දික්ටිංච අනුපගම්ම සීලවා. දැන් අද දවසේ සමාදන් සිල් සමාදන් දවස. සිල් කියන්නේ මොනවද? විනය කියන්නේ මොනවද කියලාවත් මේ සමාජයේ තේරුම් අරගෙන නැහැ. සිල් සමාදන් වෙන්න පිණුතුනේ මෙන්න මෙහෙට ඇවිල්ලා. දෘෂ්ටි නැතුව වාසය කරන බුරුදුනා නම් ඒක තමයි සීලය. දිප්ටි නැති බව සීලය දිප්ටි ගත භාවය කියන්නේ දුසීල බව අනිත් දේවල් පෙන්නුතුනේ විනය උඩ නගින්න එපා බිමින් විනය සුරා කරන්න එපා ඒක සීලේ නෙමෙයි විනය තේරුනාද සොරකම් කරන්න එපා ඒක විනය දැන් අපි විතරද මේ සුරා පානයි සිගරට් බොන්නේපා කියලා කියන්නේ එයා අපෝර්ට් එකෙත් ගහලා තියෙනවා නේද සිගරට් බීම තහනම් මත්පැන් භාවිතය තහනම් මත්පැන් ගෙන යාම තහනම් ඒවනේ නීති ඒවල කියන්නේ නීති එහෙම නැත්නම් විනය කියලා කියන්නේ ඒකට ඒක නිසා ඒ විනය කියන්නේ එකක් සීලය කියන්නේ එක මේ දෙකවත් මේ රටේ තෝරගන්නෑ ternary නේද එහේ මූදල් පහ පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා කියනවා. මල්මාල ඇඳුම් අරෝමයේ පාවිච්චි කළා. ඒ දාට සාමාන්‍ය විදියට ජීවත් වුණාට එච්චර ප්‍රශ්න නෙමේ. නමුත් අටෝප විરૂප දේවල් කරගන්න එපා කියන කෙනෙක් දවසට යම් සංයමකින් වාසය කරන්න කියලා. මොකද එහෙම කරපු අය ඉන්නේ තියෙනවා. විනයක් කියවමු කරන්නදී. ඒ නිසා එහෙම විනය සීලය කියන්නේ මානසික නිදහස ඇති කර ගැනීම මානසික සංසුන් බව નિશ્චල බව ඇති කර ගැනීම ඔබටමයි පුළුවන් ඔබේ ඇති වෙන සංඥාවක් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න එහෙම නැත්නම් ඒක ගන්නෙ නැතුව ඉන්න ගන්නෙ නැතුව ඉන්න නම් කොහොමද ආදීනව දකින්න ඕන කොහොමද ආදීනව දකින්නේ තව කියන්න දැන් පාරේ අද්දේක පාර දිලිසෙන එකක් දකින්න ගඟාලේ ඔලුවට වැටෙනු නැණින් ගලද්ද දන්නේ නැහැ. දැන් අඩි දෙක තුනක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා. නෑ ඒක මරිගලක් නෝ වෙනත් ඇති නේ. මේක පාරේ නේ තිබුණේ. ආයි ඩිංගක් දුරට යනවා. ආයෙත් හිතෙනවා. ගැස්සත් ඇහැලා පොළොවේ මේ පලාතේ රත්නපුර බලාපතේ පහරටුනේ ගලාගෙන ආපු පස්කංගත්නේ මම දැක්කේ බැරිත් නෑ. කියලා හිතෙනවා. දැන් මොකද කරන්න කියන්නේวะ? මෙන්න හැරිලා යනවා. අරද හැරිලා යන යන්න ඕන හැරිලා යන්න ඕන ගිහිල්ලා එන්න බලනවා බැලුවාම අර බෝතල් කට්ටා දැන් හිතේට අමාරු වෙනද දැන් දැන් හිතේට අමාරුවක් නෑ මම දැක්කා පාරට ගහගෙන ගෙදරකින් බිනිච්ච බෝතල් කට්ටක් තමයි මම දැකලා එහේ කොලපාර් දෙ දැකලා තියෙන මං ඒක මනින් ගලන්නේ ආන්න සැක දුරු කළ යනවා දැන් එයාට යන්න ඉස්සරහට අමාරුද අමාරු ඔන්න ඕකයි ආදීන තේරුම් කරගන්න සේවනින් ප්‍රහාණය කරනවා කියලා කියන්නේ ඔන්න ඕකට පෙන්නන ආශ්‍රය කරනවා ඒක බලනෝ හරියට පරික්ෂා කළා ආවා ඒක ආශ්‍රය කරලා බැලුවා අතපත ගාල බැලුවා බැලුවට පස්සේ තේරුණා මේක බොහොතක් ඇති දෙයක් නේ කියලා තේරෙනවා තේරුණා නේද දැන් අපි පොඩි මගාලේ මහන වෙලා ඇවිද්දි නිහි ජීවිතේ හරි සතුටින් ප්‍රමෝදයෙන් ඉන්න පිරිසක් ඇහැට තමයි අපි දැක්කේ තේරුණා නේද එයි ගහනවා නාන්නේ යනවා සංගීත බලන්නේ යනවා ට්‍රිප් යනවා කියනවා උඩ පනිනවා ඒක දකින්න මේ පොඩි හාමුදුරුවෝ පොඩි හාමුදුරුවන්ට මොකද ඒ ලෝකේ පුදුම සතුටක් ඇදි කියලා හිතෙනවා අන්න ඒක නිසා මම පොඩි කාලේ කාලයක් මහන වෙලා ඉඳලා ওই වගේ කිචිකිච්චාවක් තිබිච්ච නිසා මම හෙටට ගෙදර ගියානේ දාලා ගෙදර දාලා ගිහින්ලා අර වගේ ළමයි එක්ක නටුමින් ගයමින් වයමින් ගඟමින් ජීවත් වුණා ජීවත් වුණාට පස්සේ අර්මැනික් ගල නෙමෙයි වීදුරු කඩක් තියෙන්න දැක්කා දැන් දැන් මට හිතෙනවද දැන් කවදාවත් නෑ මම හිතන්නේ ඒ කාලේ ිතාම වැදගත්. ඒ කාලේ අත්දැකීම ලබන්න නැතුව මම දිගටම එහෙම කාලේම වැවිදෙලා හිටියනම් හැමතිස්සෙම අර මගේ අර කුතුහලේ නැති වෙන්නේ. නෑ ඒ කුතුහලේ තියෙනවා. ඇයි මට ඒ ළමා කාලේ ඒ කෙලිලොල් කාලේ නැහැ නේ. දැන් සිද්ධාර්ථ උත්සමයන්ට ආයි නෑ. ඇයි හේතුව අත්දැකීමෙන් ජීවිතය දන්නවා. අත්දැකීමෙන් ජීවිතය දන්නවා. ඒක නිසා ඔබේ ජීවිතයේ ගොඩාක් දේවල් පරිහරණය තුලින් අත්දැලා අයින් වෙලා යනවා. දැන් අපි හිතනවා දැන් අපිට මොනවහරි අන්නාසි ගෙඩියක් කන්න හිතෙනවා. ඒක අනිත්‍ය අනිත්‍යයි කියලා නිකම් මේ ඒකට ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඇත්තටම සමාහරලාට ඒක මුදලට අරගෙන ඒක අනුභව කරලා ඉවර වෙච්ච ගමන් එතනින් අහවර වෙනවා. ඒක නිසා මේ සමහර දේවල් තියෙනවා. ඒ විදියට කොහොම අනුභව කරලා හරි ආශ්‍රේය විශ්්‍රේ කරලා හරි අර අර හිතෙන් එක ගලවලා දාන්න ඕන. තේරුණා නේද? හිතෙන් කොහොම හරි ගලවලා දාන්න ඕන. ඒක අනිත්‍ය බලල වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක අනුභවයෙන් අරගෙන වෙන්නත් පුළුවන්. හිතෙන් එක ගලවලා දාන්න ඕන. අර කකුළු මස් කතාවත් එහිමයි. එතකොට අවශ්‍ය කරන්නේ මොකද්ද? කෙසේ හෝ හිතෙන් කොහොමද කරන්න ඕන? ගැලවීම අන්න හිතෙන් කොහොම හරි ගලවන්න ඕන. ම් ඒකයි කරන්න ඕන හිතෙන් දැන් හොල්මණක් ඇති වෙච්ච කෙනෙක් ගි, බය වෙච්ච කෙනෙක් ගි. එයාගේ පිටියේ දිගටම තියෙනා නම් එයා මොකද කරන්න ඕන? හිතෙන් ගලවන්න ඕන. හිතෙන් ගලවන්න ඕන. හිතෙන් ගලව ගැලවෙන්නේ නැත්නම් එයාට තොවිල් නැටන්න දැන් ඔබ හරිය මහමගේ අද රාත්‍රියක බය වුණොත් ඒක ගැනම කල්පනා වෙනව නම් සද්ද නැතුව ඉඳා ගන්නපා. තව කවුරු හරි එක්ක හරි ආයෙ යන්න අර බය වෙච්ච තැනට. තේරුණා නේද? බය වෙච්ච තැනට ගිහිල්ලා බලන්න. බැලුව dopo එතන කෙහෙල් පරණලාක් තිබුණද, හරකෙක් හිටියද, එළුවෙක් හිටියද, මොකද්ද ගැස්සිලා වගේ මම දැක්කේ කියලා ඔබටම තේරෙන්න පටන් ගන්න. තේරුණා අන්න එහෙමයි හිතේ හිත නිදහස් කරගන්නේ එහෙමයි. දවෝ මෙතෙක් අහපු උට වඩා ටික වෙනස් විදියට අද ඇහුණා නේ හිතන ඊදහස් කරගන්න හිමයි හිතන ඊදහස් කරගන්න හිමයි ඒ සිත ඊදහස් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩාක් තියෙන හරි වෙන්න ඕන හිතන ඊදහස් ඒ බලන්න අපි හිතමුකෝ ඊඩමකට ඊඩමකට කඩමකට අපිට තියෙන මොන හරි බන්ධනයක් හිතේ තියෙනවද කියලා ඔය ගැඹුරු බන්ධන ගොඩාක් දැනික් හඳුනගෙන නැහැ පින්තුනේ ඔය උඩ උඩ තියෙන දේවල් පොඩි පොඩියට ආස දේවල් අරක මේක කීකියා ඉන්නේ. Tamange sabae bandana tiyenne hita patule. Sabae bandana tamanta samahalaata penne. Dan oba waadi wicchu putuwa obata peenawada? Obai samahalaata avadaanit naha me welawae. Anna e wage thamai taman තමම වාඩි වෙච්ච සංකල්පය Tamanta peenni naha peenni Tamanta peenni ne Eka hari bayanak deyak ne me nathuwa Eka me viswaya hadilla thiyena maarya hadilla thiyena vidi ehema thamai loke dakina S2 apita peenni naha ne obey S2 obata peenoda Obey S2 hadilla thiyenne loke balanna wisak obey S2 balanna neme Eka ne buduha hamu deshana karanne හා විශ්මිත ධර්මයක් හැටියට දේශනා කරන්නයි අද්භූතයි බලන්න බෑ ඒසස් 20න් 8200 බලනෝ වගේ දෙයක් තමයි තමාදේශ බැලීම කියලා කියන්නේ තමාදේශ බැලීම කියලා කියන්නේ ඔය ආවේගෙ හිම ආපු අයට මේ මනෝවිද්‍යාත්මක ක්‍රමයකට තියෙනු පින්නතුනේ ඒකත් මම කියලා දෙන්නම්කෝ කලබල සිත් එහෙම ඇති වුනහම කෙලින්ම තමංගේ ඇස් දෙක ඉදිරියට යොමු කරලා ඊළඟට ආයි ඇස් දෙක කෙරෙහිම අවධානය යොමු කරනවා. හරියට අර දැක්ම ආරම්භ වෙන තැනටම අවධානය යොමු කරනවා. යොමු කරගෙන ඉති කාලයක් ඉන්නකොට සම්පූර්ණයෙන්ම تمامව නිදහස් වෙලා යනවා. ඒක නූතන මේ මනෝවිද්‍යාව ඇතුලේ තියෙන එක්තරා ක්‍රියාවලියක්. ගැඹුරු සොයා ගැනීමක් ඒක එන්නත් මම හිතන්නේ ඔය ලාමා වරුන්ගේ අපේ බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා ටිබෙට් ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ වගේ අතරින් ආපු පොඩි ක්‍රමවේදයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ වගකීම ඔබ අරගෙනද තියෙන්නේ. ඔබේ වගකීම කාටරි බාර දීලද තියෙන්නේ? දැන් සමහර අය වගකීම දෙයියන්ට බාර දෙනවා. සදානාතය. තමගේ වගකීම ග්‍රහයන්ට බාර දෙනවා. අම්සාරේ මනాతයි. තමගේ වගකීම මේ බණ කියන හාමුදුරන්ට බාර දෙනවා නිවන් දක්වන්න කියලා. ඒත් විනාසයි. කොහොමද කරන්නේ බෑ. තමගේ වගකීම බුදුහාමුදුරන්ට බාර දෙන්නේ. ඒකට නෑ. බුදුහාමුදුරු තේරුම මතක් කරගන්න. මතක් කරේ අත්ථ දීපා විහෙරත. සරණ. අත් ආහිය අත් ඔබට ඔබ පිළිහිට කරගන්න ඔබට ඔබ සරණ කරගන්න කියන දෙයම නේද බුදුහාමර හැම තිස්සෙම මතක් කරේ. එහෙනසක් ඔබේ වගකීම ඔබ ගත්තද කියලා මම අහන්නේ. ගන්න අරගෙන නැත්තම් මොකද කරන්න ඕන? ගන්න ටිකක් අරගෙන දෙන්නේ. ඒයි ටිකක් ගන්න. 100 ඩ ගන්න. තේරුණා ඔබේ වගකීම 100 ඩ ගන්න. ඔබේ වගකීම ඔබම ඔබේ 100 ඩ ගන්න. කොහටවත් බාර දෙන්න අන්නේ දාට ඔබේ බර ඔබට දැනේ. අන්නේ බර සැහැල්ලු කරගන්න. ඔබ උත්සාහ කරන්න. බලන්න ඔබේ වගකීම් දරුවන්ගේ බාර දීලා ඇතේ. කරුමාව සැඳසිල්ලෙන් තියාගනීවි. පායසක කාලය අවසాన කාලේ. ඒ සමාජලට හදන්නෙත් ඒකනේ. අපේ බිරිඳ මේ සසාද බඳින්නෙත් ඒකනේ නේ මොකද මේ මේ මෑරෙනකොට ටිකක් හැරිදී. ඒ එම කල්පනා කල්ලින් තියන්නේ ඒ කියන්නේ ඔන බාර දෙනවා කාඩහර බිරිඳ ස්වාමයාට බාර දෙනවා එක්ක දරුවන්ට භාර දෙනවා ගහයන්ට දෙවියන්ට කරමයට ජීවිතයේ භාර දෙනවා ඒවා අවිද්‍යාත්මක වැඩ එ විද්‍යාත්මක නෑ පනතු තමාගේ වගකිීම තමන් සීට අනු නමයක් නෙමේ සියයට සීයක් තමන්ගේ ප්‍රශ් තමන් විස කෙනෙක් බවට පත්ව. මේ කතා කරන්නේ ආධ්‍යාත්මය ගැන. භෞතිකත්වෙ නෙමෙයි. හොඳට මතක තියාගන්න. ගැඹුරු සිත පිළිබඳුව. ඔබට ගැඹුරින් දැනෙන සිත පිළිබඳුව. සිතේ පරමාර්ථ පිළිබඳුව තමයි මේ ප්‍රහෙදිකරලා දෙන්නේ කියලා දෙන්නේ. ඔබට හිතාව. ඇත්ත ඇත්ත දිසාදීෙන් tagline ඇත්ත කියලා ඒ ඒකාකාරී දෙයක් නැහැ මේ ලෝකේ හැම මොහොතකම වෙනස් වෙන ලෝකයක් මේක තමයි ඇත්ත. තේරුණා නේද? අනිත්‍යතාවය තමයි ලෝකේ තියෙන එකම ස්වභාවය. අනිත්‍යතාවය කියලා කියන්නේ කැඩෙනව බිඳිනවට කියන දෙයක්. නෙමේ නෙමේ. ඔව්. අනිත්‍යතාවය කියන්නේ මෙන්න මේක මෙහිමයි කියලා අල්ලගන්නේ නෑ. මෙන්න මේක මෙහිමයි කියල අල්ල ගත්තෝ. අනිත්‍යතාවේ හරිල් තමයි ලෝකෙ තියන එකම දහම කියල එක තදින් අල්ල ගත්තත් එක මොකොද වෙන්නේ. ඒ නිතියෙනවා එක නි්‍යය වෙනවා එතකොට මේ සමාජයේ ගොඩාක් දෙනකට මේ බෞද් සමාජයේ යට ගොඩාක් වෙලා තියෙනම ගද අනිත්‍යතාවය නිත්‍ය කරගන අනිත්‍යතාවේ නිත්ත කර ගන එනිසා අනිත්‍යතාවේ නිත්ත කර යන්න එ ඒක ගොඩාක් භයානකයි අනාත්මතාවය ආත්ම කරගෙන දුක්ඛතාවය ඒක අපේ අපේ ආගම කරගෙන දුකයි කියන්නේ ඕ දුක කියන්නේ එක වඩන එක හොඳ දෙයක් ඒ විදිහේ දුකයි හැම එකම දුක දකින්න ඕන දුක්ඛ වේදනාවක් වේදනා නම් උපාදානයන් ඒව සංඥා සංකාර විඤ්ඤාණ බවටපත් වෙනවා ඒ නිසා දුක්ඛ වේදනාව අල්ලගන්නත් එපා සුඛ වේදනා අල්ලගන්නත් එපා. තේරුණා නේද? දුක්ඛ වේදනා අල්ලගන්නත් එපා, සුඛ වේදනා අල්ලගන්නත් එපා, උපේක්ෂා වේදනා අල්ලගන්නත් එපා. පුළුවන් දුරුදු කරන විදිහට මනස අමාරුයි. හැබැයි අමාරු දෙය කරන කෙනා ජීවිතේ ජය ගන්නවා. දැන් මේ ශනේක්ෂණයක් පාසාවේ රැස් වෙන හැබැයි ඒ ශනේ කියන එක හඳුන ගන්න ඕන ඔක්කොටම කලින් ශනේ කියන්නේ මොකක්ද ශනේ කියන එක පැහැදිලි කරන්න අපි කියනවා තප්පරයට කෝටිසිය වාරයක වේගයටත් වඩා වැඩි වේගයක එකකට තමයි ශනේ කියන්නේ තප්පරේ අපි තප්පරයක් කියන එක මෙහෙම ඇඳලා ඒක මෙද ඉරි කෝටියක් අඳින්න ඕන. කෝටි 100 වාරයක් අඳින්න ඕන. දැන් තප්පර අතර තියෙනවානේ පොඩි ස්පේස් එකක් මෙහෙම කියලා නේද? තප්පරයක් ඇතුලේ ඔරලෝසුව තියෙනවා. ඒ මෙද ඉරි කෝටි 100ක් අඳින්න ඕන. ගෙදර කරලා බලන්න. තේරුණා තප්පරයක් මෙහෙම කරලා පයින් අතර ඉරි කෑලි තියෙනවා. ඒ ඉරි දෙක අතරේ මොකද්ද කරන්න ඕන? ඉරි කෝටි 100ක් අඳින්න ඕන. ඊටත් වැඩි කියලා තමයි කියන්නේ. ශනේ කියන්නේ අන්න ඒ වගේ එකක් කියලා කියන්නේ. ඒක මොකද්ද එකෙන් කියවෙන්නේ? වචනයක් විතරයිනේ. හැබැයි 그거 අවබෝධ කරගන්න. එහෙමනම් නොනවත්වා ගලා යෑම. නොනවත්වා එතකොට අපි සංญයායෙන් මේ ගල්ලාන්න පුළුවන් දේවල් දෙයක් දෙන්නන්නේ. අල්ලන්න බැරි දෙයක් දෙන්නන්නේ. සංญයායෙන් අල්ලන්න යන්න බෑ. වගේ සංඥාවෙන් අල්ලලා නිකන් ෂනේ කියලා නිකම් මුලාවකට පත් වෙන්නපා ෂනේ කියන්නේ අල්ලන්න බැරි දෙයක් නිවන කියන්නේ අල්ලන්න බැරි දෙයක් ධර්මයේ කියන්නේ අල්ලන්න බැරි දෙයක් අප තේරලම ලබා ගන්න ඕනේ මේ ස්වභාව ධර්මයේ දේවල් තියෙනවා බින්නතුනේ ඒවා අපිට හඹා ලබා ගන්න බෑ ඒවා ස්වභාවයෙන් ලැබෙනවා ස්වභාවයෙන් ලැබෙනවා දැන් අපිට ඉර හඹා ගිහිල්ලා ගන්න බෑනේ. උදේ ඉන්න ඕන. ඉර පායන තුරා කියලා මඩ කියලා මේ මඩ උදෙන් ගමනක් යන්න දේන තුනට පායව ගන්න ඕන. පුළුවන්ද? බෑනේ. ආන්නේ මේ වගේ මේ ලෝකේ තියෙන ස්වභාවයෙන් ලැබෙන දේවල් තියෙනවා. ඒව මේ විදියමයි. ඈ? ඒව මේ ඒ නිසා නිවන කියන්නේ ස්වභාවයෙන් ලැබෙන දේයක්. නොමිලේ ලැබෙන දෙයක් මමත්වේ දුරු කළ තැන ලැබෙන දෙයක් සංඥාව දුරු කළ තැන සංකාරයේ විඥානේ දුරු තැන ලැබෙන දෙයක් තේනවනේ දුරු කරපු දෙන්නේ ඇයි අපි මේ සංඥාවල් වල එල්ලීලා ඉන්නේ ඒකේ මම කියන ජයග්‍රහණේ ලැබුවාම මම කියන පූජ්‍යලයා සතුට වෙනවා මම කියන ජයග්‍රහණේ ලැබුවා මම කියන පූජ්‍යලයා සතුට වෙනවා හැබැයි මමත් හැම ජයග්‍රහණයකම පිටුපස තියෙනේ කුමක්ද සෑම ජයග්‍රහණයකම පිටුපස තියෙන්නේ කාසි අනිත් පැත්ත වගේම තියෙනේ ඒ සතුටට සාපේක්ෂිත දුකක් වේදනාවක් ඒ නිසා මේ ලෝකයේ මේ මේ න්‍යාය ධර්මයේ තේරුම් කරගත්තොත් දුක දැනගෙන තමයි පාර්ථ මහින්නේ වැඩ කරන්නේ දුක දැනගෙන දුක දැනගෙන ඊට පස්සේ පරිහරණය වෙනස් කේතලේ රත් කියලා දැනගෙන අල්ලන කෙනෙකුත් කේතලේ රත් කියලා දන්නේ නැතුව අල්ලන ඒක පාටවෙන මහත්යාරි උණු අතර ගොන්න ඇවිල්ලා එනෝ හේතලෙ විමින් රත් වෙච්ච ගමන් බාල තියෙනවා මහතැයිල එක පාට සාමාන්‍ය කම්මකින් අතින් අල්ලලා හේතල ඉස්සර අඩු හේතල් තියෙන මේ මොන හරිදී කැලි අල්ලන්න ඕන නේද දැන් රත් වෙන්නේ නැහැ නේද නමුත් කියලා. එයි එයා දැනුවත් කරනවා. එයා දන්නේ නැතු වැල්ලුවත් ඒක පිච්චෙනවා. හැබැයි දැනගෙන ඒ නිසා ලෝකේ දැන කඩේ itu කරන්න ඕන කියන්නේ. බුද්ධාදී උත්ත්මයෝ, ආරිය ශ්‍රාවකෝ උත්ත්මයෝ, පින්තුනේ ලෝකේ දැනගෙන තමයි පරිහරණය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකේදී පරිහරණයේදී පින්තුනේ ලෙදින් වතුර වගේ. එහෙම නැත්නම් පරිස්සමින් ඈතින් තියලා තමයි මේ ලෝකේ පරිහරණය කරන්නේ. මොකද මේ ලෝකේ ගිනි ගොඩක්. පිච්චෙන සුළුයි. ඒ ලෝකෙ බොහෝම ඈත්කළ පරිහරණය කරන. මිනිසුත් එහෙමයි ඈත්කළ පරිහරණය කරන. ඒ වගේම මේ අපි භාවිත කරන හැම දෙයක්ම අපි තාවකාලිකව ඇවිල්ලා පරිහරණයයකට පමනක් අපිට ලබා දේවල් කියලා තේරුම් අරගෙන පරිහරණය කරන්නේ අපි. මේ ධර්ම කරුණු ටික කොහොම සම්පින්ඩනේ කරගෙන හොඳ සිහියෙන් යුක්තව ඔබේ සිත පිළිබඳව සම්වර්ෂණයකින් යුක්තව වාසය කරනවා නම් ධර්ම මානසිකාරයේක දවසක් නම් ඔබට සත්‍ය වෙනවා. පැය 8ක් වැඩ අපිට පොඩි රුපියල් දහස් ගානකට සමාහාරයේ 3000යි 4000යි 5000යි දවසක ආදායම අපි හිතමුකෝ ඔහොම ගාණක් කියලා. එවැනි ගානකට පෑය 8ක් යාට වැඩ කරන්න පුළුවන්. සංසාරෙම නිවන, සංසාරෙම අපා දුකෙන් නිදහස් කරන බුද්ධ පුත්‍රයෙක් වෙන්න, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දියණියෙක් වෙන්න තියෙන අවකාශය ලබා ගන්න, එයි අපිට එක දිගට පෑයටක් වැඩ කරන්න බෑනේ. ඒ සම්පූර්ණ පෑයට ධර්මයේ වෙනුවෙන් වැඩ කරනවා. කළතොඳ නැන්ද? බලන්නේ එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා කවුරුත් නැහැ. දවසට ඔය පැයක් කම පොඩ්ඩක් අහනවා, ඉන්නවා එක දිගට සතියක් ධර්මයේ වෙනුවෙන්ම වැය කළා. ධර්ම පරේශණයකදී ඉන්නේ. එහෙම කරපුවයි දින්න. අන්න හරේ. පින්නතුනි කල්‍යාණ ධර්මයේ වෙන්න ඕන. පෑටක් වෙන ආගමක දහමක තියෙන දයක් ආශ්‍රේය කරලත් වැඩක් නැහැ. එහෙම නැත්තම් වැරදි මතය තුළ, වැරදි සංකල්පය තුළ, වැරදි උපදේශනයක් අනුගමනය කරලත් වැඩකුත් නැහැ පින්නතුනි. ඒ නිසා හරි මාර්ග උපදේශය, හරි සිහියෙන්, හරි යුදා ගන්න ඕන නැත්තම් කාලයක් යොදාගෙන යොදාගෙන යොදාගෙන Taman kiyawe මම මෙච්චර කාලයක් දහම්යේ දුවා යෙදෙනවා මට තාම හම්බුනේ නෑ නේ පතල් කනෙන මිනිස්සු ඉන්නේ. සමහර අය කියනවා අනේ පතල් හාරන්න පටන් අරන් අවුරුදු 30ක් වෙනවා. තාම මැනින්ගල කම්බුරේ නෑ කියනවා. තේරණා නේද? ඒ කොහෙද අපි මම කියාරුයි කඩුවෙලට ඇවිල්ලා. මේ කඩුවෙල කොහෙද? නැත්නම් මේ පලාතේ මෙන්නිකම් වෙන්නේ නැහැ නතුරු ගිරිය මෙන්නිකේ වැඩන්නේ. නේද? ඒ නිසා මෙන්නික හරන්න ඕන හඳුන ගන්න අන්න ඒකයි දහම ඉස්සෙල්ලා හඳුනගෙන තේරුම් අරගෙන හොද සිහියෙන් අධාල වීරියෙන් කටයුතු කරන්න ඕන අම්මා. එහෙම නැත්නම් ලොකු ලොකු ප්‍රශ්නයක් බවට පත් ඔය ඒ පිළිවෙත් එක හොඳයි අම්මා එම් හොඳයි. දැන් ඒක නිසා ඔව් ඒක නිසා ඒ ඒ ඒ වගේ හරියට කරන්න ඕන. සාමාජීය දිවිපෙවතක චාලිත්‍රා භාරිතෘකයක්, සත් ධර්මයේ ගැඹුරින් ආධ්‍යාත්මික සේවීම කියන්නේ තවත් එක. නිසා හොඳ ගුණාංග නරකයි කියන්න බෑ. හොඳ පිළිවෙත් කාටවත් නොවන පිළිවෙත් ධර්ම විනය ඒ ශික්ෂණය අපි නරකය කියන්නේ මොනම ආගමක තිබ්බා. තේරුණා නේද? හොඳ ආගමක තියෙන උතුම් පිළිවෙත් තියෙන්න පුළුවන්. කාටවත් හානි නැති. ඒව නරකය කියන්නේ වගේ බුද්ධ ධමයේ පලාතෙන් පලාතට උඩරට පාතරට පිළිවෙත් තියෙනවා. ඒ පිළිවෙත් හොඳයි. ඒ පිළිවෙත් අනුගමනය කරන්න. Tamange hita hita pilibadawa විත පිළිබඳව හොඳ අවධානයෙන් හොඳ සෙහියෙන් යුක්තව කටයුතු කරන්න. තමන්ගේ හරි ටික නෙමේ බලන්න ඕන. තව මොනවද මගෙන් අඩු අස් කරන්න තියෙන්නේ? මොයි මොනවද පිරිසිදු කරන්න තියෙන්නේ කියලා බලන්න. මොකද සත්පුජ්‍යල ස්වභාවයේ රැඳෙන්න දුහවිල්ලක් තරම් තිබුණොත් ඇති. තේරුණා නේද? කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් අනේ මං ඔක්කොටම ආස අපේ හැඳුනේ. මම ආස අපේ මේ gederin දීපු මේ ලොකු අල්මාරියක් තියෙන ඕන්න ඕක තමයි දැවැද්දට දීපේ කෝකට විතරයි මම ආස කියලා. ඒ ඇති. ඒව නැත්තම් මම තමයි මේ හිත බැඳිලා තියෙන්නේ. daruwang විමුත් daruwantaත් නෙමේ මුණුපුරාට තමයි බැඳිලා තියෙන්නේ. හිත අල්ලගෙන දිනනවා. දැන් මේ බැඳීම ඔක්කොම ලියහගත්තයි කියලා නිවන හම්බ හැබැයි බැඳීම් ලියහගන්න එක මේ වනේ ස්වායනීමට උපකාරයක්. හැම්බ්‍රේක් බෑවට මේ වාහනේ දුවන්නේ නැහැ. හැබැයි හැම්බ්‍රේක් බහන් ඌ වාහනේ දුවන්නත්. වාහනේ දුවೋනේක වෙනම කරන්න ඕන. හරිසම් බැඳීම් නැති කෙනෙක් බවටපත් උණයි කියලාම යන්නේ වරටපත් වෙන්නේ නැහැ වෙනතෙක්. මේදී විසිම දෙයක් නැති උනායි කියලා නිවනටපත් වෙන්නේ. එයා නිවන කරා යමු වෙච්ච කෙනෙක් නොවේ නම් නිවන නිවන අපේක්ෂා නොකරන කෙනෙක් නම් මේක මහා පුදුම අద్భుත ධර්මයක් වෙන්න යුතුය. බුදුම අద్భుත ධර්මය. අපි කිසිම දෙයකට නැතුව ස්වර්ගය අපේක්ෂාවෙන් හිටියෝ. එයා යන්නේ ස්වර්ගයට කිසිම දෙයකට බැඳින්නේ නැතුව එයා මනුස්ස ලෝකේ අපේක්ෂාවෙකින් ඉඳලා එයා යන්නේ මනුස්ස කිසිම දෙයකට බැඳින්නේ නැතුව වගේම එයා නිවන අපේක්ෂාවෙකින් ඒ කියන්නේ මේ හිතට දැනෙන දුක්ඛ කන්දේ අවසාන සංඥාවක් මම ඉක්මවන්න ඕන ඒකිනුත් වෙන එනිසා අපි අපි අපි හොයාගෙන යද්දී අපිට තිබීච්ච දේ අපි කියන්න මම ඔය එක එක බනපද වලින් මං ගලප ගන්න උත්සාහ නෑ මට දැනෙන දේත් එක්ක මං ගලප ගන්න මට දැනෙන දේත් එක්ක මං ගලපගෙන මං කල්පනා කරන්නේ මේ හිතේ දුකින් නිදහස් වෙන්න හිතට දැනෙන දුකින් නිදහස් වෙන්න යංකෝ බික්කු දුක්ඛන් තත්‍රතේ චන්දෝ පහතබෝද යමක්නම් දුක අතහැරියා ඒක රජ මාලිගාවක් වෙන්න පුළුවන්. අතහැරිය. ඔච්චර වටිනා වෙන්න පුළුවන්. අතහැරිය. ඕනම කෙනෙක්ද අතහැරලා දාන්න. ඕනම දෙයක්ද අතහැරලා දාන්න. මොකද අපිට අපි අපේ හිතත් අපිම අතහැරලා දාන්න. දුක් විඳපු මමත් මං අතහැරලා දාන්න මනං. මට අතහරින දෙයක් නෑ. දුක් මමත් මං අතහැරලා දාන්න දෙයක් ඊළඟට තියෙන්නේ චාලිතර ධර්මෝග වගේ යුතුකම් වගේ දේවල්. ඒ වාර බැඳීමෙන් කරනවට වඩා ඇත්තෙම බැඳීම් නැතුව මේ ආර්ය භූමියට පත් වෙලා කරනවනම් ජීවිතේ හැරි ඉන්න මාහත්මයේ පරිමාත්මියක් hari ඒව ශ්‍රේෂ්ඨයි කරන්න ඕන කරන්න ඕන අන්හාරි කරන්න ඕන දැන් අපි හිතමුකෝ මේ මාහත්මේක තමන්ගේ දුවාදරුවන්ට තමන්ගේ බහාරියාවට මේ යුතුකම් ඉෂ්ට කරනවා කියලා මේ ධර්මයේ තේරුම් අරගෙන ඒ වගේ සාම් පුරුෂේ කවදාහක්වත් ඒ බහාරිය වෙ වෙන කෙනෙක් එක්ක යාළු උනායි කියලා හරි මේ පීයේ ගැල්ල මරන්නේ. තේරෙන නේද? එයා සදුරෙන් සමහරලාට එයා වඩා හොඳයි කියලා කිව්වොත් එහෙම මේ මේ කාර්ගෙන් සමහරලාට අධාලතනට ඕන ගිනිල්ල උනාත් ඇරලාමයි. මොකද මේ දයාපන්න භාවයක් තේනවා. කාරුණික මේ ලෝකේ මේ පුතජන ලෝකයේ ලබා දෙන ආදරය දයාව කරුණාව කියන දේවල් ඇතුලේ මහා පුදුම ත්‍රාශ්ය භයානක බවක් තියෙනවා මහා නරක ඇලීමක් තියෙන්නේ ඒ නිසා මේක හරි භයානක තත්ත්වයක් වෙන යුතුනේ ලෝකේ පුතජනයාගේ බැනි ඒ ආදරය හා සමාන වෛරය, ක්‍රෝධය, ඵලි ගැනීම, iriසියාව නේද මේ බ්ලොක බෙදා ගන්න බැරුව සරුංගලේට මිනිීමර ගන්නවා සම්බන්ධතාවල් බෙදා ගන්න බැරුව ඒවට මරා ගන්නවා මුදලට හදලට තියෙන දේවල් වලට ආසත් බවයට නොයිකුත් දේවල් නැති කරන ඇයි මේ ජීවිතේ පිළිබඳ අවබෝධය ඇති කරවන දහමකේ ජීවිතවල අවදි කරගු නැති නිසා සීල වය මේ අය දහම් පාසල් ගියපු අය එහෙම නැත්නම් පල්ලියේ දහම් පාසලට ගියපු අය කෝවිලේ දහම් පාසලට ගියපු අය ඒ ඒ වයින් හරි අධ්‍යාපනය හරි නියාමනය ලබා දුන්නේ නැති නිසා. එහෙම නැත්තම් ඒගොල්ලන්ගේ සංසාරික ගති පාප නිසා එහෙම නැත්තම් මෞපියෝ හරි උපදේශය ලබා නැති නිසා. දැන් මෙතෙන්ට හැවිල්ලා ඉන්න පින්නතුන්ට තමන්ගේ ජීවිතේ අතට අරගත්ත නිවන ගැන බලන්න අවශ්‍ය කරන සියලුම අඩමුකුඩුම ටික දැන් ලබා තියෙනවා. දැන් හොද්ද හදන්නයි තමන්ට තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මොන උපාදානයකද මේ බොහෝතේ හිත බර වෙලා තියෙන්නේ කිසිත් නැති අසේස විරාග නිරෝධ හිත ඔබට තිබේනම් දෘෂ්ටි නොගත් වූ දැක්මක් ඥානයක් ඔබට තිබේ නම් ඒක විමුක්ති ඥානය උපාදාන රහිත සංකල්ප රහිත ඔබට සිතක් තියෙනවා නම් ඔබ සංක සම්මා සංකප්පයේ වඩන කෙනෙක්. ඔබේ වචන ඇතුලේ සත්ව පුජ්‍යල ආත්ම දෘෂ්ටිය. මම මගේ කියන වාචික දොනිය නැත්තම්. ඔබේ තින් හිතා ගන්න ආමුදුරු ගම්මේ මේ වජිරවලින් මොනවද කියලා. වචන නැහැ නිවන කියන වචන නැහැ. යම්කේ ජී මේ වචනවල මං අලවනවා. එච්චරයි කරන්නේ. වචන මේකම දික්တိගතයි වචන දුප්පත් වචන නෑ නෙවණගෙන කියන්නේ ඒ වචන දුෂ්ටිගත වචන වලම అలවල දෙනවා ඒ කියන්නේ බෙහෙත් අර වැලමදුලාස්ස කවලා අර ගවයන්ට කවනවා වගේ තමයි අශයන්ට කවනවා වගේ තමයි ඈ අලියට පාන් අස්සේ බෙහෙත් කවනවා වගේ තමයි මේ පුහුදුන් වචන පුතජන වචන බලේ බුදුවර උත්මය වචන වල තවරුවා මේක හර්ධේන්නේ මේ ඥානය ඒක තේරුම් ගන්න. ඉතින් මේ වචන වල නැත්තම් මමගේ ආත්ම ස්වરૂපය ඔබ සාර්ථකයි. ඔබ මේ ධර්ම ලබා ඉතින් අද දවසේ වප්පුරු පසලොස්සක බොහෝ දවසේ ධර්ම මාර්ගයේ යෙදුණු හැම දිනාටම ධර්මයේ ආශිර්වාදයේ ලැබීවා. ඒකාන්ත වශයෙන් මා ආදම් සත්‍ය අවබෝධයෙන් සැනසීමට මේ ධර්මයේ හේතු ආසනාව වේවා කියලා අද දවසේ ධර්ම දේශනා දායකත්වයේ දක්වමින් කටයුතු කරනු ලැබුවේ සුදේශ් ඉද්දවල පින්වත් මහත්මයා එතුමා විදේශගත රටක ඉඳගෙන නමුත් ධර්මයේ අසමින් ධර්මයේ ලෝකයට බෙදා හදා දෙමින් ධර්මයට උනන්දු කරමින් කටයුතු කරනවා කටයුතු කරනවා එතුමන්ගේ ප්‍රධාන අරමුණ බවට පත්වන්නේ තමන්ගේ ආදරණීය පියාණන් වෙනුවෙන් ඒ පියාණන් මමත් දකින්න බලන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා ආශිර්වාද කළා තියෙනවා ඒ වගේම ස්වාමීන් වහන්සේගේ ධර්මය එතුමන් සර්ව වේ කරමින් අවසන කාලයේදී කටයුතු කළා එනිසායේ ධර්මයේ ආශිර්වාදයට එතුමන්ට ලැබෙන්නේ නැති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා මේ ද මාස 3කට පෙර ආතුරින් සමගත් ඒ ලක්ෂ්මන් බණ්ඩාර ඉදදවල ආදරණීය පියාණන්ගේ සසර යහපත් උපත්ති භාවයන් ලබන්නට කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර ලබන්නට ආර්ථනීය බෝධීන් සැපයෙන් නිවන් දකින්නට මේ ධර්මානුශාසන ආශිර්වාදු පුනේ බලය ඒකාන්තේම හේතු වාසනා වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ ලක්ෂ්මන් බණ්ඩාර ඉදදවල පිනවත් පියානන් වහන්සේ බොහොම පිම්බර තාත්තා කෙනෙක් හැටියට රටට ලෝකයට විශාල මෙහෙවරක් කරපු විද්‍යාඥවරේක් නව සොයාගැනීම් පවා කරපු විද්‍යාත්මක ඉන්දන වර්ගපවා ස්වභාවික දේවල් වල නිස්පාදනය කිරීමට ලෝකයට හඳුන්වා දීපු පින්වත් මහත්මානන් කෙනෙක්. ඉතින් එතුමන්ගේ પરම ආيش භුක්ති විඳෙමින් එතුමන් සමුගෙන ගියේ එතුමන්ට බව ගමන ඒකාන්තයෙන් සූපත්වේවා කියලා අපි අලි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ගෞරවනීය වහන්සේට ආශිර්වාද කරනවා. උන්වහන්සේගේ ශාසනික මෙහෙවර સિદ્ધ කරන්නට තුනු වාගේ දිව්‍යයන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබෙන්න කියලා. ඒ වගේම ශුවිශේෂීව සිහිපත් කරන්න ඕන. එතුමන්ම ජීවිතයේ පිළිබඳ අවබෝධය ලබාගෙන වසර පහක් පමණ පරිම નિமிති කරගෙන එතුමන් මේ වැඩසටහනට දායකත්වයේ දක්වමින් කටයුතු කරනවා. අපක් දිනුතුනේ පින් මතක ඇති. තමන්ගේ ජීවිත අවබෝධයේ සිද්ධ වෙච්ච දවස සිහිපත් කරමින් මමත් වැඩි සතාහනක් පවත්නවා. ඉතින් එතුමනුත් කල්පනා කළා මෙවැනි ධර්ම දේශනා දායකත්වයක් දක්වමින් එතුමන්ගේ ජීවන අවදිය සිද්ධ කරගත දවසත් සිහිපත් කරන්නට ප්‍රාර්ථනා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා එතුමන්ගේ තව තවත් ධර්මාලෝකය එදහම් පහන දැල්වාගත් දින ඇටියට එතුමන් කල්පනා කරමින් දායකත්වය අද දක්වලා තියෙනවා. එතුමගේ තවත් මේ දහම් ප්‍රදීපය තව තවත් දැල් වේවා ආලෝකවත් වේවා එතුමන්ටත් එතුමගේ සක් ප්‍රාර්ථනා බලාපොරොත්තුත්‍ ඉෂ්ට සිද්ධ වන්නට මේ ධර්මානුශාසනා පුණ්‍ය ධර්මයේ හේතු වාසනා වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා එසේම වංශ පරම්පරාගත පාවුළට සහසම්බන්ධ සීලු දෙනාගේ දෙපාර්ශ්වයේම මිය කරලෝ යන්නට එදුණු සියලුම ඥාති වර්ගයාට සංසාරික වශයෙන් නිවන් සුවaat වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඒ ධර්ම දේශනාව සඳහා saha sambandho sāma sīlu denāṭama saddharma avōdhe sala sēvā ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඒ මේ දහම් මණ්ඩපය සාදානිම කර එනතර කටයුතු කරපො චන්දන තිසේරා මැතුමා ශාම්ලිතිසේරා මැතිණිය ඇතුළු ඒ සියලුම පින්නතුන්ට ඒ පින්නතුන්ගේ වංශ පරම්පරාගත ඥාති සංසාරික වශයෙන් නිවන්සුව ප්‍රාර්ථනා කරන්නටත් කල්පනා කරනවා ඒ සියලු සත් ප්‍රාර්ථනා එලෙසම ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා අභිවදන සීලෙස්ස නිච්ඡං උද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වර්ධන්ති ආයුවන්‍නෝ සුකම්බලම් ආයුරාරෝග්‍ය සම්පత్తి පඤ්ඤාවන්තස්ස හේතුචාතෝ නිබ්බාන සම්පత్తి මිනාතේ සමิญයුතු සම්බුදු සරණයි